зустрінуться у нас Мадридський Атлетико і Барселона, а точніше саме Барселона і Атлетико в такому порядку. Для них вже буде п'ятий матч в нинішньому сезоні. Справа тим, що вони грали на Суперкубок Іспанії, двічі зіграли, до речі, в нічі 1-1-0-0. 0-0 в чемпіонаті, 1-1 в першому матчі, тобто жодного разу ніхто з них не виграв впродовж сезону. Проблеми Барселони загальновідомі, не вистачає людей в захисті, воротар один, старий і незамінний, це те, що є. Але все одно команда кадрово сильніша, команда зіграніша. Атлетіко він дивує тим, що хороший підбір футболістів, не суперзоряний, вміє видавати результат під конкретного суперника, їх вміє налаштовувати Сім'оне, і як це не дивно, а в сучасному футболі постійно давати десь на емоційній накачці результат, я думаю, що мало хто може таке показати. Атлетика показує. Вони вміють налаштовуватися, вони вміють, як то кажуть, ригати на полі і давати результат. Але скільки це спрацює? Знову? Тому що на чистому класі ніяк не виграти. І у них ще є проблеми з провідними футболістами, з Костою, бомбардиром їхнім. Єдиним і незамінним теж і Ардой Тураном. Але матч все одно, я думаю, буде дуже впертий. І ну, я думаю, що Барселона все одно пройде. Це на рівні відчуттів, на рівні такого десь того, що не можеш на 100% пояснити логіку, а те, що матч буде надзвичайно цікавий. І єдине, що він не буде. Феєрою атаки з обох сторін команди НАТО дуже добре знають один одного.